هنا المول عشان المول ايه مش مول ده ماركت عادي تمام المول بعيد عن يعني هنا جيت الماركت هنا عشان اشتري بعض الاغراض للبيت مصاريف يعني حاجات بتاعت الشهر يعني هنروح آه نجيب باسكت الاول خمسة بيسو Hello. <تصفيق> الناس هنا رحوبين جدا اجيب كمان كيلو لبن ادم هذه الحلويات الكلام ده البيض عايز كرتونة بيض بس مش هعرف اشل انا كده خلي البيض ده في الاخر خالص نخلي البيض ده في الاخر خالص طبعا اللبن ده احسن شيء للاطفال بحب اشتري دايما لادم have bigger more than this one. بانسيت بانسيت بانسيت بانسيت ما طبعا انا جايب كمية حلويات لآدم تكفيش شهرين. انا واحد عايز يجيب له كيس. اوپس. انا عايز يجيب له كيس. كيسة جبت كيسة. يعني اقراض ما بشتريحة دي هتقعد معايا يا شو انا انا وابني وبس. انا وابني وبس تيرت تيرت تيرت اجيب ليه كمان طماطو آه بيس عشان انا ما بحبش التوماتو الصوص بس كتير او طماطو بس طماطو صوص بس بس الافضل يعني انا بالنسبة لي انا ايوه المشكلة في العصاير ديت هي بتكون استخدام العصاير دي بتكون استخدام مؤقت دي اه دي سويت سالات لا انا عايز مكرونة مكرونة طبعا انتوا شايفين اسعار 53 بيسو ترتة وخمسين بيسو خمسة سعوين بيسو لسويت سالات او اللي هون مكروني سالات هنا في حاجة هنا المستر ادم كله هنا المستر ادم قول مي أيوة. ناس جداً <تصفيق> <ها؟ تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أوكي. أنا بقى أنا مش عارف أعمل فيها ايه، الواحد يعلق البتاعة دي هنا، مش عارف علق البتاع فيه. أنا البتاعة دي فين، هنا عشان دي I don't want to the floor. I don't want to اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> I don't send uh, to Gcash So, nag-alala na ku, bakabawas na ju ang alahas ko, sya شفتوا بقى الحركه دي سبت اغراضي ومشيت في الشارع وراح اشتري دست دست فوق مستر ادم ايوه اشتركوا في عملت غسيل المفروض بقى اني اطبقه غسيل ده اطبقه